Já jsem nekonfliktní člověk. <laughs> no... Pff, asi spíš ne zatím. Jo. S kým? S nějakýma kamarádama. A proč? Jako se kde jak uh, Měla jsem se svým macechou. A jak? Co bylo za problém? Uh, všechno jí vadilo, co jsem dělala. S mámou možná. A jak je komplikovaný? Neustále mě nutí dělat něco, co se mi moc nechce dělat.